جہاں پر بات آ جائے نا عشق کی وہاں پر پھر سوال و جواب نہیں ہوتے اب یہ حضرت صدیوں گزر گئی ہیں کئی سو سال گزر گئے ہیں ہم جواب دیتے جا رکھے گئے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رکھے گئے مان نہیں رہے تو حضرت اب سوال کا جواب دینا نہیں بنتا اب میں نے جواب دینا چھوڑ دیا اگر کوئی بندہ مجھ سے آ پوچھنا حضرت صاحب آپ نے پورا جمعہ پڑھا دیا میں فلم علاج کروائیں لکھا کہاں پہ گیا تو بھائی جان ضروری نہیں ہے پتہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا مقدار ہے عشق کسی کی دلیل کو نہیں مانتا اور نہ ہی عشق دلیل مانگتا گیا اب اگر ہم سے پوچھنا ہے کہ حضرت میلاد منانے یا نہیں منانا یہ ہم جواب نہیں دیں گے اگر ہم سے آپ پوچھیں گے نا تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت ہم سے یہ سوال کریں کہ آقا کریم علیہ سلاد سلام کا میلاد جو منانا ہے جو بندہ ٹینٹ لگانے آیا ہوا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے وزو آئے جس نے لنگر بنانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے ووزو آئے جس نے پنڈال سجانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے وزو آئے جس نے لنگر کھانا ہے وہ وضو کر کے آئے یا بے وزو آئے ہم تو اب یہ سوال کریں گے اور اس کا جواب دے کے باقی باتیں ختم نہیں ہیں کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے کتابیں بھری پڑی ہیں کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ حضرت میں یہاں پر صرف نہ چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے ڈب کھڑبا ہی کیوں نہ ہو حضرت خوبصورت نہیں ہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو حضرت. حضرت ہم اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے جی اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں یار چلو کوئی نہ اتنا عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا اس کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا سال بعد جب اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے کیک کاٹے جاتے ہیں لائٹنگ لگائی جاتی ہے کھانے کھلائے جاتے ہیں وہاں پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا تو یار اگر ہمارا بچہ پیدا ہو نہ شکل و صورت دیکھنے کی نہ رنگ روپ دیکھنے کا کچھ بھی دیکھنے کا نہیں ہے تو ہم خوشیاں منا رہے گا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر کوئی جتنا مرضی اعتراض کرتا رہے بھائی ہم نے تو اپنے بچے کی جو خوشی منانی ہے ہمارا پیسہ ہم جتنا مرضی لگائیں تو یار جو دو جہانوں کے سردار ہیں جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا گیا اور جن پر حسن و جمال کا قلم ٹوٹ جائے جن پر آکا کرمتی سلاد و سلام کی خوبصورتی کے سامنے چاند کی خوبصورتی بھی ماند پڑ جائے تو پھر جب ان کی ولادت کی گھڑی آئے اور عاشق مصطفہ سوال و جواب کر رہا ہوں نہیں پھر عاشق مصطفا کی زبان پر صرف ایک ہی بات آ جانی چاہیے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر میوں وجح کل لقد نبر القمر لا یم کن ثنا کما کا نا حق ہُادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر بس پھر یہ ہونے چاہیے چھوڑیں ساری باتیں حضرت جب عشق کیا تو حضرت پھر دلیل کیوں ماں جب ہے عشق تو ہے جب ہم دل دے بیٹھے ہیں تو دے بیٹھے ہیں یہ مجنو تھا نا اس نے عشق کا دعویٰ کیا کہ مجھے لائلا سے عشق ہو گیا تو لیلا کو پتہ چلا کہ محبت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے بندہ تو پلیٹ اور چھری رکھ کے نا اپنے کو غلام کو بھیجا کہ جاؤ مجنوع کو جا کے بولو کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دو تو مجنو کے پاس جب وہ غلام پہنچا اور جا کر پیغام دیا کہ لیلا یہ کہہ رہی ہے اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دے تو مجنوں نے آگے سے پوچھا کہ امتحان تو بہت بڑا ہے لیکن وضاحت نہیں ہے اب یہ پوچھ کے آئے کہ جسم کا کون سا حصہ چاہیے لیلا نے کون سا حصہ طلب کیا ہے کون سا حصہ چاہیے وہ بتائے میں کاٹ کے دیتا ہوں تو وہ غلام واپس ہوا اور لیلا کو جا کے بتایا کہ مجنو پوچھتا ہے کہ جسم کا کون سا حصہ چاہیے میں وہ کاٹ کے دیتا ہوں تو لی نے بولا ابھی کچا ہے ابھی عشق کچا ہے ابھی عشق پورا نہیں ہوا تو وہ جو غلام تھا وہ پوچھنے لگا آپ کو کیسے پتہ چلا وہ لیلا کہنے لگی عشق کے دعوے کرتا گیا اور ابھی تک جسم کے حصے یاد ہیں عشق کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے لیلا سے عشق ہے اور اپنے جسم کے حصے بھی ابھی تک یاد ہے کہ ناک کان منہ چہرہ یہ سب کچھ ہے وہ حضرت جب عشق ہو جائے نا پھر ہر جگہ پر محبوب بھی نظر آتا ہے محب تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو جب آقا سے عشق ہو گیا تو ہو گیا جن کے صدقے ہمیں یہ دو جہانوں کی نعمتیں ملی ہیں حضرت اگر آقا کڑی بڑے کی صلاح و سلام کی ذات اس دنیا پر نہ آتی ہمارا حال کیا ہوتا کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا کوئی پتھروں کو پوج رہا ہوتا کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا کوئی کس کو پوج رہا ہوتا کوئی کس کو پوج رہا ہوتا تو یہ تو آکا قریباً ایک سلاد و سلام کی ذات آئی اور آپ نے بتایا نہ بھائی عبادت کے لائق وہ صرف ایک ذات لگا جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ میں جتنا بھی اس دنیا کے بندے گئے یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے کسی نے بھی مجھ سمیت رب کو نہیں دیکھا لیکن مصطفہ نے فرمایا رب ہے ہم نے مان لیا رب ہے آکا کریمل حصلاط و سلام نے ارشاد فرمایا یہ کعبہ ہے یہاں پر جھکنا ہے جھکنا سیکھ لیا ہم نے وہاں پر سر جھکایا سجدہ کیا جو جو آقا کریم نے حصلات و سلام نے فرمایا ہم نے سر خم تسلیم کیا رب کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے جنت دیکھی نہیں ایمان لے آئے جہنم دیکھی نہیں ایمان لے آئے روز قیامت نہیں دیکھا ایمان لے آئے مرنا کسی نے نہیں دیکھا خود مریں ہم ہم خود مریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ مرنا بھی ہوتا ہے اگر دوسروں کا مرنا ہمیں پتہ ہوتا تو حضرت آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کچھ بھی نہیں ہمیں دیکھا آقا کریم علیہ گی سلاد نے فرمایا اور ہم نے مان لیا اور یہ آقا کریم علیہ سلاد یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا کریم ہی سلاد و ہر پیر کے دن کو اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن میں اس دنیا پہ تشریف لایا تھا تو آقا کریم ہی سلاد و اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنی ولادت کے دن کو یاد رکھا ہوتا ہے ہم ہر پیر کرنا تو یہ چاہیے نا کہ ہر پیر ہو نہیں تو ہم بھی تو آقا کریم علیہ گی سلاط و سلام کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں کو یاد کرتے گئے خوشیاں مناتے گئے کہ یہ وہ گھڑی تھی جس گھڑی نے ہمیں شرک سے بچایا تو حضرت ہم شرک تو نہیں نہ کرتے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت آپ شرک کرتے ہیں بدت کرتے ہیں شرک کہاں ہے شرک کہتے کسے کا شرک کا مطلب ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ لم شلید والوں نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا وہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے اس کا کوئی گروہ نہیں ہے تو ہم تو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں ہم شریف تو نہیں ٹھہراتے نا آقا کریم علیہ گئے سلاد کی ذات کو تو شرک کہاں سے ہو گیا بدعت کہاں سے ہو گئی ہے یہ تو برسوں پرانا کام چلتا آ رہا ہے حضرت یہ آج کا کام نہیں ہے یہ اس وقت بھی جب آقا کریم علیہ میں نے کی ولادت ہوئی تھی نا اس وقت بھی کچھ بندے تھے جو وا ولا کر رہے تھے ہائے افسوس آج وہ ہستی آ گئی ہے کہ اس ان کی امت کو وہ شان اور وہ مرتبہ اور مقام بخشا گیا ہے کہ اگر یہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا اس سے زیادہ گناہ کر کے آئے گی نا ایک آنسو کا قطرہ بہائے گی سچی توبہ کرے گی رب ڈالا سارے غلام واپ کر دے گا اتنا بڑی شان ہے اس امت کی تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے نا واویلا کر رہے تھے تو ان کی اولاد چل رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو ان کی طرف توجہ نہ کریں ان کی طرف دھیان نہ کریں صرف یہ دیکھیں کہ آقا کا میلاد ہے اور آقا کا دیوانہ بڑھ چڑھ کے خوشیاں منائے گا اور بڑھ چڑھ کے منائے گا اور ہر عاشق کے مصطفیٰ اپنے گھر میں آقا کریم علیہ سلاد وسلام کی ولادت کی خوشیاں منائے گا